يا مرحبا ترحيبةٍ شانها شان بضيوفنا اللي شرفوا بخير ليله ترحيبةٍ بالعودة لازرق وريحان أعداد ما تنشي صدوق المخيله اعدادي ما تنشي صدق المخيله والبن في صفر الدلال فاح هيل باسم ام فهد وخلان كلن يبارك فرحتك واحلى ليله فهد يا رمز البرج لا درب الايمان يلي فعولك كل بوها جزينه أيه يا حريب ساس من خوال وعمان روس كرام يعدلوا كل ميله خذنا الوصوف النادرة والجميلة وربعك نوي عيام بلي شانهم شان أهل الفعول الصاملة والمهيلة يشهد لهم قد مضى طول لزمة والنعم فيهم من عشير وقبيلة واختامها على الذي نسل عدنان لصلاة ربي عتبرك المحيله نسمع والبن في صفر انتي الألفاح هيلة بسم ام فهد قمتها اللي بلا وزان بالليل فالمحفل وكل من يجيله ام العريس ام فهد الليلة تهدى وخلا كلن يبارك فرحتك واحلى ليله اهل <سؤال>